Z Lojtrco iščemo najboljše butične izdelke, ki bodo navduševali širom Slovenije. Do 20. septembra izpolnite prijavnico in mogoče bojo prav vaši izdelki postali zvezde nove sezone Lojtrca domačih.